Hei, tämän session aiheena ja myös tallenteen aiheena siis on kahut, eli miten voi pelillistää oppimista, olisi sitten lähiopetuksessa tai etäoppimisessa. Mä olen Eskolius Omniasta. Ja aloitetaanpas jakamalla näyttö. Tuolta. Ja sitten mä laitan vielä tän. Videon pois. Näin. Okei, eli mä tulin osoitteeseen kahoot.com, eli Kahoot-pelin uh, oma sivusto. Ja Kahootin perusidea on, että se tarjoaa uh, alustan ja uh, työkalun pelilliseen oppimiseen, eli miten rakennetaan tietovisoja, miten tehdään yhteisöllisiä kysymysvastaustehtäviä. Perusideana siinä on se, että ihan niin kuin tuossa kuvissa, videoissa, rullaa, esittelykuvissa, että on yhteinen näkymä kysymyksiin eli yleensä luokan projektorille ja vastaukset sitten annetaan omalla tai parin tai tiimin laitteella. Eli se on se tavallinen tapa, että siellä on yhteisesti näkyvissä kysymyksiä ja omalla laitteella näkyy sitten erivärisiä painikkeita ja vastausvaihtoehtoja. Ja vastau, tietysti se, että onko vastaus oikein ja siihen käytetty aika antaa pisteitä ja sitten sillä tavalla visan lopussa näkyy voittaja, jolla on eniten pisteitä. Tämä on se kaikkein tavallisin tapa. Mutta että Padlet on, antaoksia kahuton, on äh, paljon monipuolisempi ja siinä voi äh, sitten sillä tietovisan äh, rakenteella paljon vaikuttaa siihen oppimisprosessiin, että kuinka laajia tai suppeita, kuinka toiminnallisia ne kysymykset ja vastaukset on tai ottaa vaikka kokonaan vastausajan siitä pois, että syventyminen kysymykseen paranee ja vastauksessa tulee harkitumpi. Ja sen lisäksi, että tuossa kuvassa näkyy, että se on luokkaympäristössä ja kaikki samanaikaisesti. Se toimii myös etäopetuksessa, joko samanaikaisesti niin kuin kohta kokeillaan tai sitten omaan tahtiin vastaamisessa. Tuolla keltaisella ihan ylhäällä lukee Teacher is your school closed due to COVID-19 ja täällä lukee Access Kahoot Premium Distance Learning Tools for free eli tällä hetkellä äh, kaikki Premium-työkalut saa äh, vapaasti ja maksutta käyttöön ja kun on äh, kirjautunut niin tota, Tuosta linkistä, jos lukee Learn More, niin sieltä löytyy sitten suoraan linkki, mistä, mistä tota nämä Premium-työkaluat otetaan käyttöön. Toinen puoli tossa, ennen kuin mä kirjaudun, niin, niin, niin täältä löytyy tuosta School-valikon alta löytyy tällainen kohta kuin Distance Learning. Mä klikkaan siitä. Ja Kahootilla on tullut aika hyvä valikoima nyt sitä varten, että tämä on maailmanlaajuisesti samanlainen tilanne, niin paljon ohjeita ja vinkkejä siitä, miten tätä pystyy käyttämään etäoppimisessa. Jos uh, tili ei vielä ole ja ottaa tuosta vihreällä painikkeella oikeassa yläkulmassa lukee Sign Up, klikkaa siitä, niin täältä näen Choose Your Account Type ja Teacher. Uh, ja sen jälkeen school. Ja nyt täältä näin, kun ottaa tosta sign up Microsoft, niin sieltä löytyy sitten suoraan, ää, se menee Omnian kirjautumisjärjestelmään ja sieltä saa Omnian ää, käyttäjätilillä, Omnian sähköpostiosoitteella sen, sen tilin luotua. Sen premiumin pystyy ottamaan käyttöön, jos on merkannut opettaja, ihan riippumatta siitä, että on sitten mikä sähköpostiosoite sinne tahansa laite. Mulla on jo tili, mä en mene tuosta eteenpäin, vaan mä palaan tänne etusivulle, klikkaan oikealta login. Se tunnistaakin, mutta jo tässä näin oma, oma kone. Ja nyt sitten tulin tänne, tänne, tänne äh, kirjautuneena tänne kahutin etusivulle. Mä käyn tästä läpi lähinnä tuon Violetin valikkorivin, että mitä, mitä siellä on. Ja sitten tossa, kun päästään tuonne kahoots valikkoon niin sitten pelataan kimpassa lyhyt testipeli, jonka me tein tätä tapa e tilannetta varten. Ja sitten katsotaan se ihan perusasiat tuosta eli luomisesta Kotisivulla, niin kuin nettipalveluissa tyypillisesti, niin on tämmöinen yleisnäkymä, jossa on vähän sitä ja tätä kaikenlaista niin sanotusti tärkeitä vinkkejä ja poimintoja ja omia juttuja, mutta lähinnä mä tyypillisesti käytän täältä kolme valikkoa. Discover, eli mä klikkaan nyt sitä valikkoa. Niin ne, jotka ovat tehneet avoimia kahutteja niin, niin, niin, ja tarkoittaneet niin jaettavaksi, niin heidän tällaiset kahut-tietovisat löytyy täältä. Jos mä kirjoitan vaikka ammat, ammatillinen, katsotaan mitä löytyy suomeksi. Okei, täältä löytyy, vaikkapa tuossa Marjo Kiurulla on kuusi kysymystä, ammatillinen koulutus niin tietovisa. Ja kun mä klikkaan siitä, niin täältä mä voin katsoa, että ai, tämän tyyppinen on tämä, tällaisia kysymyksiä on. Ja joko mä voisin peluttaa tätä samaa uudestaan, täältä mä voin vielä tarkistaa, että minkälaisia vastausvaihteita, mä napsautan kunkin kysymyksen alla. Ja mä voin joko opiskelijoillani pela peluttaa samantien tätä, tai tuossa on toi kolme pistettä, ja tota, mä klikkaan tuosta du duplicate, jolloin mä voin luoda sitten sitä oman version. ja vähän muuntaa sitä. Eli tällä lailla pystyy jakamaan kollegojen kanssa näitä, näitä tota, kahuttia kun ne on julkisiksi, ja sitten ne ilmestyy tänne Discover-valikkoon. Omat kahutit löytyy tuosta tietysti valikosta klikkaan siitä täältä näkyy mitä mä olen nyt omalla tililläni luonut ja täällä sitten on viimeisimpinä Digi Omniassa ja täältä näkyy, että montako kertaa, niin tuossa oikealla missä kursori nyt on, niin siitä näkyy, että montako kertaa mä olen peluuttanut niitä, niitä erilaisia kahutteja ja tota, Jotkut mä tehnyt ihan tiettyä vaikka Omniassa käydyttä vierailijaryhmää varten oppimisen ohjaamisen vaiheet, olen tehnyt sitten äh, opettajien verkkokurssia varten pari vuotta sitten ja tämän tyyppisiä täällä, täältä löytyy. Ja mä voin joko käyttää näitä samoja tai ihan sama juttu, että mä voin täältä vaikka sitten kolmen pisteen valikon alta duplikoida ja luoda sitten uuden. Jos mä ajattelin, että mulla on erilaisia oppijaryhmiä tai eri vuosiluokkia, niin mä voin myös luoda sitten, uh, näistä paljon kahuttia ja rakentaa niille kansioita ja sillä lailla jäsentää ja järjestää, että mikä kuuluu kellekin. Otetaan pienenä testinä. Eli nyt uh, te olette oppijoita ja mulla on täällä tämmöinen valmis kahutti kuin Omniassa. Tässä on kysymyksiä, joihin. Ei ole nyt käyty läpi vastauksia, mutta tota, kokeillaan, että mikä tämä perusperiaate on, niin se myös tulee tuonne taltioon ja kaikki sitä tunnistaa. Hyvin lyhyt juttu. Eli järjestäjänä mä valitsen play. tähän vastaa nyt luokan tilannetta. Mulla on yhteinen jaettu näyttö, ihan niin kuin luokassakin on projektori. Ja kun me ollaan samanaikaisesti tekemässä tätä, niin näistä kahdesta vaihtoehdosta mä valitsen tuon teach eli for virtual classrooms. Jos mä haluan, että oppia tekisit tätä öö, omaan, omaan tahtiin, omalla ajalla, niin sitten mä valitsisin tuon assign, eli for self-paced learning. Mutta otetaan Teach, katsotaan mitä löytyy. Okei, jokaisella teillä on oma laite, eli oma, oma pääte siellä, mistä te näette, näette tämän. Ja Uh, täältä mä voin valita, että et, et onko meillä tota kahutin perinteistä musiikkia vai ei, olkoon nyt tuossa tuommoinen pieni lobby Music, jonka kohta kuulette, ja uh, otan tuon klassikin tuosta. Ja nyt sitten uh, tarvitsisi mennä tuonne uh, kahot.it osoitteeseen vaikka uudessa välilehdessä tai nettiselaimella, ja kirjoittaa siellä tuo koodi, joka näkyy ruudussa. Eli huomatkaa, että tuo osoite ei ole nyt, kun osallistutaan peliin, niin tuo osoite ei ole se kahoot.com, vaan kahoot.it. Ja siellä tulee tuo ruutu, jossa kirjoitetaan tuo numerosarja, ja sen jälkeen annetaan oma pelaajanimi. Puhelimella kannattaa käyttää sitä Kahootin omaa appiä, eli sovellusta, joka on kaikkein selkein ja yksinkertaisin tapa, ja tietokoneella sitten ottaa nettiselaan ja kirjautua tuonne kahoot.it. Tämä saattaa vaatia nyt sitten, jos teillä on yksi laite, niin vaatia vähän jumppaa kahden ikkunan välillä, mutta katsotaan taas kuinka toimi. Mä aloitan tän nyt. Ensimmäinen kysymys on, että digilaitteiden tukea antaa Omniassa ensisijaisesti, ja klikkaatte sitä väriä, joka teidän mielestä on oikein. Eli Tämä oli nyt tavallinen, hyvin tyypillinen, kahut kysymys, jossa on laitettu neljä vaihtoehtoa ja yksi niistä on oikein. Ja tuota, digilaitteiden tukea antaa ensisijaisesti IT-help ja itse asiassa Inno-Omnio-yksikkö ei enää ole ikävä kyllä olemassakaan, tuota, et, et, mutta kyllähän sitten meitä entisiä inno on Omniassa edelleen hommissa. Eli katsotaan vaihtoehdoista. Siimo on tämän oikein, ja Siimo oli aika nopea vastaamaan, ja tuhat pistettä on normaalisti maksimi, niin siim sai melkein maksimipisteet tästä. Ja nyt mennään eteenpäin. Kakkoskysymys. DigComp ja DigComp Edu osaamiskehysten kehittäjänä on... Hajonta oli valtavasti vastauksissa, ja tota, tämä ei ole todellakaan helppo kysymys. Ja nyt tuosta väkäsestä näkee, että et, et oikea vastaus on Euroopan unioni, ja siin osuu tässäkin oikein loistavaa. Omnia Makerspace ö, liputtaa korkealla. Okei, ja viimeinen kysymys. Järjestä kirjaimet tämän session teeman mukaisesti. Paina lopuksi K-painiketta. Eli te näette neljä ruutua siinä, ja nyt teidän täytyy raahata ne oikeaan järjestykseen. Ja niin kuin näkyy, niin kahot, niin se tulee ja vihreä, keltainen, punainen ja sininen on tuo oikea järjestys. Ja sitten, jos ei muita asetuksia laittanut, sitten tähän tuli tämmöinen podium loppuun. ja Siinä, onneksi olkoon. Sen lisäksi, että kiitos, tässä näkyy... Kiitos, <laughs> Ole hyvä. Paitsi, että tässä näkyy nyt sitten tämä podium niin kun mä klikkaan uh, View Report, näet ruudun varmaankin sieltä, niin oleellista tässä nyt sitten ei ole vaan se, että kuka on voittaja tai kuka ei, vaan se, että näkee, että... Tästä voi katsoa, että kuka on, niin kuin, uh, opiskelijoista tai tiimeistä niin on maksunut ylipäänsä sen tietosisällön tai oliko nämä kysymykset sellaisia, ylipäänsä, että ihmiset osas vastata. Toinen tärkeä puoli on se, että kun on erilaisia sisältöalueita, joita testaa, niin sen katsominen, että kysymyskohtaisesti, että jos joku kysymys on selkeästi saanut, että siihen on yleisesti osattu, niin voi ajatella, että joku kysymys oli hyvin laadittu tai että se on hyvin opetettu. Mutta jos siellä on hyvin alhaiset prosentit, niin se voi tarkoittaa, että joko se kysymys oli epäselvä, tai sitten se äh, kysymys on opetettu ja ohje, tai se asiakokonaisuus on opetettu huonosti, eli siihen täytyy kiinnittää lisää huomiota, niin, niin, niin tätä pystyy käyttämään myös äh, sillä tavoin hyödyksi. Ja nämä raportit saa sitten myös Exceliin täältä viettyä, eli tuolla vasemmalla ylhäällä lukee Download, niin tota, jos haluaa pitää sitten äh, vaikkapa opintojakson aikana tarkempaa kirjaa näistä kahuteista. Oliko tuttua, oliko vierasta, oliko helppoa vai hankalaa? Miltä se vaikutti? Vastata on helppo. Sehän on aika, aika kivan näköinen opiskelijan kannalta. Ja jos pystyy järjestämään näitä samanaikaisia sessioita, niin se, että, että on se pelin kihinä, että hei me ollaan nyt yhdessä tekemässä samanaikaisesti, ja tuossa on muutkin linjoilla, niin se lisää sitä intensiteettiä vahvasti. Joo, eli mä olin valikoissa täällä kohdassa kahuut, mä klikkaan siitä uudestaan. Ja pelattiin tämmönen lyhyt ää, peli Digi Omniassa, eli nyt kun mä opettajan haluan katsoa, että hei, mikä tämä nyt olikaan, niin täältä mä pystyn varmistamaan, että okei, mulla on tämmöiset. Ää, aikarajat 20, 20 ja 30 sekuntia näille, minkä, minkä aikaa voi vastata, ja, ja täältä mä voin sitten klikata, että hei, ää, mitä, mi, mitkä ne vastausvaihtoehdot oli. Jos mä haluan tätä muokata, niin tuossa vasemmalla on tosiaan tuo kolmen pisteen valikko, mä napsautan siitä, joko Edit, jolloin tämä alkuperäinen muokkaantuu, tai sitten Duplicate, jolloin me pystyn siitä sitten ää, se monistamaan ja tekemään uuden. Ja kaikki nämä raportit tuolta Reports-valikosta, niin täältä, täältä mä voin sitten katsoa, että mitä on ollut vaikka. Klikataan tauko oppimisen ohjaamisen vaiheet, mitä on ollut esimerkiksi. Niin täältä sitten pystyy katsomaan, että minkälaiset asiakokonaisuudet vaikkapa on olleet helppoja ja vaikeita. Hyvä vinkki on se, että et, et, äh, kun op opiskelijoille teette kahutteja, niin niin ensin semmoinen äh, helpohko orientaatio kysymys, että tulee hyvä fiilis ja, ja, ja he niin kuin, hahmottaa tämän toimintatavan ja tota, viimeiseksi vielä sen tyyppinen joko äh, kysymys tai sitten muu palaute, että, äh, jossa tulee myös se fiilis, että heitä oli kiva ja mä tykkäsin oppia tätä ja sitten niin siinä pihvin keskellä on sitten ne haastavammat asiat. Niin se on semmoinen ihan nyrkkisääntö tämmöisestä rakenteesta, miten tämä kannattaa tehdä. Viimeisenä kohtana, ennen kuin mä sitten lopetan tallenteen ja, ja tota, siirrytään vapaamuotoisempaan osioon, niin viimeisenä kohtana mä otan tuolta kohdan Create, klikkaan painiketta. Ja mä siis kirjatun sisälle ja nyt sitten haluan luoda, luoda tota, uuden kahutin. Yksi tapa on totta kai, että opettaja luo, mutta aika Aika usein on tullut hirveän hyvää palautetta siitä, että, että laittaa opiskelijat luomaan toisillensa, vaikka pareittain. Että, että, nyt on opittu tiettyjä asioita, niin, niin, niin kukin luo jostain osa sisällöstä sitten ää, kahuttaja toisillensa. Ja he joutuu ää, esimerkiksi pareina tai pienryhminä niin, ää, käsitteistämään ja sanottamaan sitä oppimaansa, kun he luovat niitä kysymyksiä. Se on hyvä semmoinen opetuksen syventäjä. Ja Kaiken lisäksi sitten vielä, kun he pelaavat toistensa tekemiä kahutteja vastaan. Siinä on erilainen intensiteetti kuin, että ne on opettajan tekemiä. Ja tätähän ei tarvitse ajatella, että se käyttää sitä, ää, sitten kun joskus lähiopetusta taas on, niin se ei tarvitse käyttää lähiopetusaikaa. Eli hehän voi luoda näitä kahutteja sitten vaikka kotitehtävinä toisilleen. Täällä on muutamia tämmöisiä templateja, eli valmispohjia, joissa on sitten valmiita kysymysmalleja. Mutta nyt tässä tapauksessa mä otan ihan vaan ton blankkon, eli New Kahoot, klikkaan Create. Ja tää on se aika tavanomainen, vähän niin kuin PowerPoint-logiikalla toimiva pohja, eli tässä kun luodaan, niin, niin, niin tuossa vasemmalla näkyy sitten yksittäiset nä näkymät, tai ikään kuin yksittäiset diat tulee tähän listalle, ja tässä nyt on sitten vaalean sinisellä pohjalla toi ensimmäinen, joka on täysin tyhjä. Tähän nyt sitten. Nyt mä en keksi mitään järkevää. Vaikkapa, että missä päin maailmaa toimii omnia. Ja tämähän nyt se tavallisin tapa on, on rakentaa, että tota, uh... vaikka näin. Ja kun mä haluan merkata, että tuo ensimmäinen vaihtoehto on se oikea, eli tästä saa ne pisteet, mä napsautan siihen. Ja nyt mä tein tämmöisen helpon kysymyksen sitä varten, että et tota, tota, tota, ää, on niin kuin helppo päästä sisälle ja mä voin merkata, että tästä ei saa ollenkaan pisteitä, tai sitten se normaali tuhat pistettä, tai sitten jos tämä on hyvin tärkeä kysymys, niin, niin, niin tuplata pistemäärän. Ja Tähän mä voisin nyt sitten luoda, lisätä kuvaa. Mä en nyt tässä tapauksessa, pistän tuohon noin Helsingissä. Nyt mä oon kolme vaihtoehtoa tässä näin ekassa kysymyksessä. Ja mä teen toisen kysymyksen. Ja täältä rupeakin nyt näkymään, että mitkä nämä kysymystyypit on. Eli tämä, minkä mä nyt äsken luin, on tämä perinteinen tietovisa, eli quiz-kysymys. Sitten on tämmöinen true or false, oikein väärin. Open ended, eli tota, otetaanpa vaikka toi open ended tuosta noin, ja upload image, olisiko minulla täällä kirkkokadun kuvaa, katsotaan nyt No Voin tehdä nyt vaikka että Mikä on tämän katuosoite? Näin. Ja nyt sitten jos mä haluan, että tämä aikaero aika tässä ratkaisee 30 sekuntia aikaa, niin joko näitä kuva tulee originaal- eli kerrallaan näkyviin, tai sitten vaikka esimerkiksi näin, että, että kuva tulee pikkuhiljaa, että se joka nopeiten tunnistaa, niin tota, se saa sitten parhaat pisteet. Ja tuosta mä voin vaihtaa, että missä järjestyksessä ne palaset tulee. Esimerkiksi näin. Ja mä tein tästä nyt tämmöisen avoimen kysymyksen, niin minun pitää antaa ne valmiit, valmiit mallit, eli Kirkkokatu on oikea vaihtoehto, mutta todennäköisesti joku saattaa vastata esimerkiksi Kirkkokatu 16. Ja sitten kun tämä puoli rakennusta on vielä äh, Kirkkokatu 16a, niin laittaa siihen vielä Kirkkokatu. 16a. Isolle pinnalle kirjaimilla ei ole merkitystä tässä. Eli nyt mulla on kolme oikeita vaihtoehtoja. Mitä nopeammin vastaan, niin, niin tota, sitä enemmän siitä saa sitten pisteitä. Tässä on kaksi kysymystä. Mä en nyt tähän harjoitusvisaan tee enempää. Pistäisit tonne tota, nimi tälle. Äh, Omnia-visa. tonne. Omiin kahutteihin ja tämä on kaikille näkyvissä. Ja done. tämä on valmis. Ja lopuksi vielä tuolta, done, Noin. Nyt mä voisin sitä sitten testata tai jakaa saman tien. Mä klikkaan tuosta share with others ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Eli mä voin joko kahut käyttäjien kanssa, jos te olette rekisteröityneet kahuuttiin, jakaa tuosta suoraan. Mutta ehkä hyödyllisempiä vaikka Moodleen tai Microsoft Teamsin opetuskäyttöön on se, että tuossa on linkki, jonka voi kopioida. Ja sitten riippuen, millä selaimella te olette liikkeellä. Eli Microsoftin Edge, Chrome ja Firefox. Tässä on kolme selainta, joissa on MS Teams-integraatio suoraan. Eli Edge, Chrome ja Firefox. Niin sieltä löytyy silloin tämä vaihtoehto MS Teams. Ja ahaa, se ikkuna ei nyt sitten tulekaan jakoon tuohon teille, mikä mulle aukeaa. Tämä teille, mutta nyt se antaa toisen ikkunan, jota kautta mä pääsen omaan Teamsiin ja pystyn valitsemaan, että mihin tiimiin ja mille kanavalle tai mihin tehtävään mä tämän jaan. Niin tota, ää, jos teillä on opetus Teamsissa, niin tuosta löytyy suoraan toi Share Microsoft Teams, niillä kolmella selaimella on, mitkä mä mainitsin. Tota, mulla on kysymys. Joo. Jos mä haluaisin jakaa tämän äh, WhatsAppiin, niin onnistuuko se? Joo, silloin sä ottaisit tuota, ton kopioin linkki ja sitten mä ottaisin WhatsApp.com, Eli jos mä käyttäisin tietokonetta, niin, niin, niin sitten mä määrittäisin täältä näin, onko se käyttänyt WhatsAppia tietokoneella. Olen joo. Joo, eli tätä kautta menisin ja jakaisin tuon linkin, linkin sitä kautta. Okei, okay, hyvä. Joo. Ja mut nyt mä en tästä etene. Palaan. Done. Ja nyt sitten näkyy, että tämä mun äsken tekemä Omnia-Visa on täällä myöhempääkin käyttöön varten. Ja tähän tallennuksen loppuun vielä sanoisin, että, että Katsokaa tämä oppiva.omnia.fi Tai ehkä otetaan tämän videon nähnytkin, Mä lisään tälle sivulle ihan, ihan totta, tuota pikaa tämän videon. Ja täällä on niin kahutin perus, perusideat ja ominaisuudet. Ja toinen, mistä saa lisää matskua, on kahutin oma YouTube-kanava. Eli kun kirjat menee youtube.com ja pistää hakukenttään Kahuut. Ja hakee tämän käyttäjän nimeltä Kahoot, niin niiden videoissa on valtavasti ja uusimmat on juuri tätä etäoppimista ja siihen liittyviä ideoita. Laitan teille tuosta yhden linkin vielä näkyviin. Uh, hetkinen. Täällä on tämmöinen Kahoot ja omien etäopetus. Mun tekemä Kahoot. Klikkaan play. Ja otan assign. Eli nyt sitten tää on semmonen omaan tahtiin tehtävissä oleva. Ja mä voisin vaikka nyt määrittää, että tässä nyt sanotaan, että viikonpäivät, no vaikka ensi viikon loppuun asti tämä pysyy auki ja sen jälkeen kerätään tulokset. Noin ensi perjantain loppuun saakka. Se on tosi pitkä perjantai, mutta ei haittaa. Sitten tässä on muutamia. Otetaan tuo timeri pois, että et saa käyttää sen verran aikaa, kun tarvitsee. Ja tota, valitsen Create. Ja nyt mä kopioin ton osoitteen ja laitan sen tämän, pistäisi tonne tota, uusi välilehti, niin se näkyy se osoite tuolla. Ja se on niin pitkä, että mä niin, että mä laitan sen tohon tämän meidän äh, session chattiin. Ja te videossakin pystytte sitten katsomaan tota, ton linkin kautta.